يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَهُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُرِّيقُهُ اللَّهُ مِنْ فضله وقالت اليهود هود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يوضعه قول الذين كفروا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 اقبلوا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي اغفل رسوله بالمجارد ليظهره, ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون وَلَا النابلسي للعلوم فِي تكييدون الله إن عدة الشهور عند الله اثني عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن إن أنفسكم وقاتلوا المشركين كارين واعلموا ان الله مع المتقين انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عن ويحرمونه عن ذره لفضيله <تصفيق> الدكتور الله راتب النابلسي